Свято світла і благоговійне до вас веселю завіта, І перша зіронька на небі – знамення, народження Спасителя Христа. Бажаю щиро вам в це свято пізнати Божу благодать. У серці світло хай засяє, щоб темряву геть відігнать. Хай янголятка Божі прийдуть, достатку й миру принесуть. Бажання, що ще не збулися, нову надію віднайдуть.